بجناح بن كل حاجة شو لنا لسه بتفكرني بي. بحكي كل اللي في شفتي قول سلامي لي الكلام اللي قلت لي مش صح